Αναγιώτη, καλώ ήρθατε στην κλινική Advanced Hair Clinics. Καλησπέρα ευχαριστούμε εγώ. πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας εδώ για να μοιραστεί την εμπειρία σου ε, με τη μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματοποίησες. Εγώ ευχαριστώ, δικιά μου τιμή. Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε ε, και να μας πεις πότε ακριβώ ε, συνειδητοποίησε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αρέωση μαλλιών. Λοιπόν, το πρόβλημα τη σε μένα άρχισε να εμφανίζεται λίγο μετά την εφηβεία γύρω στα 18 με τα 19 χρόνια και μέχρι τα 30 ε, έγινε πολύ εμφανή το αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να έχει πέσει η ψυχολογία μου και να έχω θέματα με την εμφάνισή μου. Πώς επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσει τη μεταμόσχευση μαλλιών. Έκανα μία μικρή έρευνα αγορά στο διαδίκτυο και από την ιστοσελίδα, από αυτές που κοίταξα μου φάνηκε πιο οργανωμένη και πιο επαγγελματική και έτσι ήρθε σε επικοινωνία με το προσωπικό. Θα ήθελες να μοιραστείς λίγο την εμπειρία σου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μεταμόσχευση μαλλιών. Ναι, αμέσως. Ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία. Είχα την τιμή να, είμαι, να μου κάνει την επέμβαση ο ίδιο ο κύριο Αναστάσιο. Αλλά όλο το team που ήταν μαζί ήταν καταπληκτικέ και οι κοπέλε και τα παιδιά. Περάσαμε πολύ όμορφα, μιλά, μιλήσαμε, γελάσαμε, δεν μπόρεσε σχεδόν καθόλου και έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε πολύ ευχάριστα. Μετά την επέμβαση, ε, πώ ακριβώ τα περιέγραφε την πορεία, Πήγε πολύ καλά. Μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα άμεσα, σε λιγότερο από μήνα και σιγά σιγά μέσα σε όλο το χρόνο που πέρασε, φαίνονταν όλο το πλήρε αποτέλεσμα που έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά την ολοκλήρωση τη όλη διαδικασία, ε, Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Έχει αλλάξει η ψυχολογία μου. Είναι γνωστό πε, ότι περίπου ένα στου τρει άντρε, γύρω στην ηλικία μου, εκεί στα 30, έχει πρόβλημα τριχόπτωση. Το άλλαξα αυτό, άλλαξε η άλλαξε και η ψυχολογία μου. Τι συμβουλή θα έδινε σε, σε κάποιον φίλο σου που ενδεχομένω σκέφτεται να προχωρήσει και αυτό σε μεταμόσχευση μαλλιών. Ε, σίγουρα θα το πρότεινα όπω και το έχω κάνει σε όλου μου του φίλου οι οποίοι έχουν πρόβλημα ε, να μην το σκεφτούν. Υπάρχει βέβαια το θέμα το οικονομικό που για μένα αξίζει να δώσει τα λεφτά γιατί ο καθένα χαλάει κάπου τα λεφτά του. Αλλά αξίζει να τα δώσουμε στην εμφάνιση ε, σε κάτι που θα αλλάξει την ψυχολογία μα γιατί και η ψυχολογία είναι μέσα στην υγεία μα θα του πρότεινε αναπιφύλακτα, απλά να ψάξει πού και πώς, να δει αποτελέσματα και να είναι μια καλή και αξιοκληρωπής κλινική για να μην πετάξει πολλά λεφτά του. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μια απλή ιατρική διαδικασία. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται απλά για το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου, ο οποίο πριν δεν είχε μαλλιά και τώρα έχει. Αυτό που πραγματικά αλλάζει είναι η ψυχολογία του ασθενού. Και ειδικά σε ανθρώπου σαν τον Παναγιώτη, ο οποίο είναι επαγγελματία αθλητή και κατά τα άλλα ένα νεότατο και υγιέστατο άνθρωπο, προφανώ δεν επηρεάστηκε η σωματική του ρόμη και η σωματική του υγεία. Αυτό που άλλαξε είναι αυτό ο Παναγιώτη που δεν βλέπουμε τόσο στα μαλλιά σου, όσο αυτό που βλέπουμε στο πρόσωπό σου. Και είναι ότι ξαναβρήκε το χαμόγειολό του, ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του, ξαναβρήκε την όρεξή του να πετύχει και να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Και ακριβώ μια τέτοια φάση αλλαγή είναι τώρα στη ζωή του Παναγιώτη. Θεωρώ ότι ένα μικρό λιθαράκι βάλαμε κι εμείς με τη μεταμόσχευση μελιών που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ίδια, για όλα. Να είστε λοιπόν, καλά, και... Παναγιώτη. Είσαι Έχει καλά. αλλάξει η ζωή μου με δηλαδή, τη μεταμόσχευση. Χαίρομαι πάρα πολύ.